Ви думали, що я тут поверла? А дзузьки? Вриваємось в тусовку. У всіх должен бути конфлікт. Це близьке багатьом, просто небагато це виносить на поверхню. Читав свістика, який держав дрожащими трясущимися руками, у мене зривався голос. Всіх знала, що це відставить, Для того, щоб розкрутити стихи, треба, мабуть, вложити в рекламу стільки, скільки зараз, в наймінімальний косметичний ремонт однокомнатної квартири. Це більше від твого якогось душевного пориву, а не через якісь прибутки особливі. Не робили голосу так точно. Но вскоре опознавший один закон, спасаясь от пуль, фанатичных стай, уродства, есть точка за гранью норм во взглядах гнетущего большинства. Я отучился 6 лет на биофаке Шевченко, работаю по специальности в отделе энтомологии и научных коллекций. Если бы мне... В школе кто-то сказал, что я буду писать стихи, я бы над ним, скорее всего, посмеялся. Я не интересовался стихами вообще. Чтобы я начал писать стихи, это было мне 21 год. А когда мне сказали, как это правильно делать, это уже было где-то после защиты. Вот я защитился, а потом случайно узнал, что в Киеве есть лет вечера. Уже тогда, когда они уже лет 10 шли. Моя любовь к Фэйзи началась в школе еще, когда мне в сборничек Поэзии попался в библиотеке, и я так я думаю, блин, поэзия – это классно, стихи – это круто, короче. И меня понесло, думаю, надо попробовать самой. зимой. Это начиналось что-то писать, что-то рифмовать. Утро вылилось воском, предсказывая беду. Где-то плакал воскресный колокол, и он уже знал, по ком. Симуляция радости не обелись злых дум, словно угольный кофе, разбавленный молоком. Нельзя вот так вот сесть, положить перед собой листочек, взять перо в руки. Сейчас я напишу. Бывает, что ради одной строчки ты делаешь стихотворение. Просто можно идти по улице, пришла одна строка, причем эта строка, возможно, там быть конечная в стихотворении. И ты уже потом на нее наслаиваешь какие-то образы. Поэзия на твою думку – это Я считаю, что это такой синтез, то есть какая-то искорка должна у тебя быть. Но практика, опыт, по-любому обязательно должны присутствовать. Этому тоже нужно учиться, это нужно практиковать, чтобы действительно писать качественные тексты. Просто талантом ты ничего не сможешь добиться. Если ты, ты талантливый, но ты талантливый как вещь в себе, как писал Гегель, то о том, что ты талантливый, может, внезапно кто-то узнает. Это бывало с многими поп-исполнителями, но таких Случаев единицы именно поэтому о них пишут в газете чи можливо зараз вижити тільки виключно займаючись поезією? Ні. Поезія не є в тренді. Поезія є більш андеграундним чимось, і це не є масовим жанром. Ти заробляєш якісь гроші за це отримуєш? Ні, це для душі, для кайфу, для релаксу. А чим ти займаєшся взагалі в житті? Творчество, в основному література, живопись. З цим зв'язано. Я чисто гуманітарій. А що тобі даєш? литературу не вечеры. Я здесь отдыхаю душой, я среди единомышленников, среди друзей, я расслабляюсь здесь. Ну, не просто здесь классно, только потом поезди честно. Навіщо тобі це потрібно? Ти вже, ну, доволі довго цим займаєшся, як я розумію. І як я розумію, це не, не приносить якихось великих грошей. І лише зараз, ну, там останні там півтори року це почало реально працювати і йде на таке, ну, розвиток. І я думаю, що це буде приносити гроші. Чому ні? Попит потрібно створювати. Не треба чекати, що щось є і цим користуватися. Якщо щось чогось немає, це треба створювати. Все. Мені це подобається. Я цим живу. Я створюю попит, роблячи це. Я в першу чергу створюю попит на себе, в тому числі. І я прокладаю шлях для інших, які потім зможуть на цьому заробити. Просто я вчу людей цінувати це. Любити платити. Мама, трохи свої книги. О, телефон, внув ляси. кукалка, видіш, валяється серед інвалідних колясок. Як ти думаєш, ну, твоя особиста думка, чи можна оцінювати поезію? Это нужно делать, если мы говорим о поэзии как масове. То, что мы залучаем людей и даем им какой-то продукт, то этот продукт должен быть качественным. Это Терра Австралия с впереди. Так сочли наших карт пересоленные глаза. В глубину его смерти никто еще не ходил и, надеюсь, мы первые сможем дойти назад. Я за техническую искренность. Для меня, как для ученого, это... И не просто структура, это систематическая и иерархическая структура, где есть соподчиненные элементы, которые следуют некоторым правилам, иначе это не стихонеряшливость. Есть искусство боя, джиу-джитсу, например, а есть дворовой махач. И я не хотел бы, чтобы стихи были вот вторым. Что сейчас просто быть даже хорошим поэтом мало. То, что у меня хромает, то, чем я, грешу, нужно прокачивать и сценическую речь, И ораторское искусство, и искусство держать себя на сцене. А ты даешь кумусь на вычетку Николай. свои вещи? Наверное, Сейчас я не знаю, потому что я, в принципе, не претендую на какие-то там высоты большие. Я, в принципе, объективно сама вижу свои косяки и прекрасно знаю, где там что мне могут сказать, поправить. Про що ти пишеш вірші? Це в основному якісь внутрішні состояния. Я рідко пишу якісь сторітейли, там, на якісь конкретні теми. Тобто це в основному моє дешевне состояние або моя реакція на якісь забуття в житті. Я пишу про те, що мені болить сьогодні чи боліло вчора. Соціалку. Я пишу «Кохання, бо це вічна тема», про себе, про своє внутрішнє я, про якусь боротьбу зі мною внутрішньою і зовнішньою. Різали віни до того, як це стало мінстрігом. Шапки сілі щоб було тепло, а не стильно. Воду з колодця без кранів, кулерів, фільтрів. Міжтали стати добрыми, сміливими, сильними. Як думаєш, чи має поезія заходити на арену політики, соціальних проблем? Я думаю, що політика — це не дуже вартісна тема, тому що політика — річ дуже мінлива. Більше от соціальних тем, так, можливо. Почему ты написал первый вирш? И про что он был? Мне надо было это сделать. Я это все сделал. Я его делал два месяца. Он был очень длинным, очень плохим. Толчки были разные. Как правило, негативные. И это, кстати, я думаю правильно, потому что в стихе должен быть конфликт, какая-нибудь не то чтобы драма, но проблематика. Должна быть не просто красота, созерцание, а красота вовлечения, когда человек вот там вот в самой гуще событий и из этой гуще он пишет. Стихи Фу это когда метафорично и о красивом, но искать все это здесь поверьте напрасно, ведь Виталий Валентинович запивает синьку пивом, ему похуй на вашу тягу к прекрасному. Люди развиваются, являются свои зерки. І починає ходити більше народу. Ти може на твою думку призвести до популяризації поезії загалом в 21 столітті? А популяризувати можна абсолютно все. Просто поетами в Україні ніхто не займається взагалі. Нема супутньої інфраструктури. Нікуди не запрошують, їх не запрошують на телеканали, їх не запрошують на якісь там газети, їх на те не публікують. Вони нікому просто не потрібні. Була ну, моя спільнота, там сучасна українська поезія, така здоровена на 230, 230 тисяч підписників справжніх, уявіть собі. І тоді все розвивалось, там людина викладала свій вірш, просто запропоновані новини кидала, наприклад, якщо вірш хороший, там тисячу лайків вона назбирала, її вже там відносно, там люди знають. Зараз цього немає коли ВК заблокували, все пішло по одному місцю. Організація «Літвечорів» — це те, чим? Останнім часом я дуже загорілася, тому що раніше теж так само писала просто в стіл, потім була просто слухачем на «Літвечорах», потім була просто виступаючим на вечорах, а потім стала одним із організаторів цих вечорів. Ну, як думаєш, чи повернеться все ж таки оце ставлення до поезії було колись, коли там поети це були типу рок стар І що для цього потрібно? Я думаю, що це, ну, має перспективу. Якщо це розвивати, якщо залучати більше людей, якщо говорити привіт, ми поети, ми круті, мені кажется, масова мота нікуди ніколи не зможе стати прямо вот масовою маслом ну, Если это будет какая-то ниша как вот, для какой-то определенной тусовки, для определенной прослойки общества, то пусть будет так. Ну, блин, это прикольно быть аутсайдерами на самом-то деле, да? Я знала всегда, что это не модно, это не современно, это, ну, это такая немножечко пыль припавшая тусовка, но в этом тоже свой кайф можно найти. Поэтическое искусство, так же, как и изобразительное, кстати, я не могу назвать ни одного известного современного украинского художника, як і мистецтво кіно, особливо авторського, малого кіно, короткого метра. воно не є масовим. Десь, крім літературних вечорів, ти свою поезію продвигаєш? Інтернет-канали ну, на Фейсбуці, Телеграм, Інстаграм. Я намагаюся максимально залучити своїх друзів, знайомих, студентів до того, щоб люди читали поезію любила поезію і намагалася нею ділитися з іншими. Я знаю, що зараз популярна, от, Вера Полоскова, Допусть. Мені її вірші нравляться один через 3-4. Вони дуже довгі, у неї куча потрясаючих, но один її концерт це 500 гривень з чоловіка мінімум. Скоріше всего, її ніхто і не знав би, якби в своє время Она просто не начала так називаємо розкрутку в соціальних сітях. Потрібно просто розвивати, потрібно кликати поетів на а, телеканали, запрошувати їх на корпоративи, робити їм концерти, а, роз, розвивати в інстаграмі, фейсбуці, в соціальних мережах. Просто робити все популярним, робити поетичні вечори не так, типу там гранти давати і казати, що от там це поетичний вечір, там присвячені там якісь там політичні темі або якісь інші хуй хірні. Типу, вибачте, а робити нормальні такі двіжі, коли люди приходять і відпочивають душею, коли вони блін замовили кальянчик. Коли вони там взяли собі там коктейльчик, вони сидять і слухають вірші, типу як богема. Не як оці там мальчики зайчики а оцей совок, знаєте, от сидять такі о поезія, типу. Е ну тому, що нас сюди типу, всіх загнали, тому що ми мусимо бути культурною. Людина має сама йти на поетичний вечір і сама за це платити. Ото зрозуміло, там стендапом. Да? От ходять, наприклад, так само, як зараз там відкритий мікрофон, десь там їх запросили там якусь е ком'юніті, і далі там вони можуть розвивати сольну кар'єру. Що робити поетам? Соцмережі, інстаграм, фейсбук, твіттер, будь-що. Запис, аудіопоезії, участь в конкурсах, участь в літ -вечорах. Якщо ти автор, який дійсно хоче в цьому розвиватися, хоче свій продукт пропонувати іншим, то вихід знайдеться, тому що багато однодумців. Що ти хочеш в результаті отримати? Я не ставлю таких там, там цілей, таких прямо «От, поезія по всій країні там розцвітла». Мене цікавить мій власний двіж. Я хочу, щоб у мене були справжні зірки, рівня Жадана, Іздрика, Поласкової. Це все реально. Типу, як свій лейбл от репі є, а ти так хочеш… Так. Я взагалі надихнувся. Є такий російський паблік «Rief May Punch» там де репери тусять, там там Я взяв собі просто за основу і пішов їхнім шляхом тільки в поезії. Так вам всім подобається? Так. Це, це вікно дуже. Я потрапила в тюрму своїх страхів і засала прочитати власні вірші. Але все ж таки, нарешті, на Ютубі з'явилося хоч якесь відео про сучасну поезію. А якщо ви таки хочете почитати мої вірші, точніше послухати, то можете шукати їх в інстаграмі за оцим хештегом.